Я дуже хочу вірити, що вистрілить Боснія. А, перший матч вони, хоча і програли, але достатньо хорошу і організовану гру продемонстрували в усіх лініях. А, тактично. А, Добре підготовлена команда. І я а, думаю, що цієї саме темною конячкою, яка може вистрілити як мінімум до чвертьфіналу, дітей як свого часу, там Україна, ну, нехай Україна і слабша група була. А, але от саме Боснія може вистрілити. І чвертьфінал, можливо, навіть і півфінал може цією збірною бути. Можливо, я помиляюся, але багатьом насправді дуже симпатична збірна Боснії. Про Бельгію говорять, але от в Босні я навіть більше вірю, ніж в Бельгію.